صوت المصريين صوت ايه؟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 بعد انت ان يكون هذا على مختلفا انا اجل ان يكون هذا المكان مختلفا من اجل ان يكون هذا المكان مختلفا من اجل ان يكون هذا بقلب مختلفا من اجل ان ايوه الحقونا احنا في نادي الزمالك العالميين ومرتضى منصور نادي الامن والبنات وعايزين يضربونا واحنا عضوات في النادي مستمي. ايوه عشان حضرتك اللي عمال تتكلم انا طلعت منك يا نهار اه احنا دلوقتي النادي انا في النادي النهري والله السمالك. لو كلمت مين النهارده رئيس الجمهوريه اللي صدمت حضرتك احنا عضوات في نادي الزمالك واحنا في النادي بتاع النهري بتاع الزمالك ينفع تعملوا ده مرتضى منصور ده عايزين يضربونا بأنفاسك ويقوم لنا الامن والنسوان بتوع الامن عشان يضربونا الحقونا الحقونا يا عيسى محمود حمدي حرامي يا عيسى محمود يا يا انا محترم غصب عنك تلفزيون مين يا مارة خلاص عنك. خلاص هيتجنى عندي خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص بسرعه لو سمحت بسرعه يا نهار اسود ده انا خاص. دي احنا من ولا خوه يقدر طب بعد الوقت الورقه لما خلطه يبقى تدخلك طب عشان عايزين يضربونا بالله العظيم كل واحد يطلع مكان انا طالب ان زري صدر الاشكال اشكالك انت المره وسخه وبنت يا صايعه يا بنت الكل. المره دي ما تطلعش النهارده من هنا دي من مش هتطلع ولو انت مين ابويا مين؟ اه مش هتطلعوا النهارده. مش هتطلعوا النهارده. يا استاذ ابراهيم. انت <تصفيق> لسه من شويه انت لسه شويه بتقولي انا ما كنتش اتكلم مع حاج كبير، يعني انت تستفزيه انت تستفزيه يا استاذه ما ينفعش كده، عيب. العيب يا زلمه ما ينفعش كده، صح؟ انا فاكره من فلوس الاعضاء مش واحد مجنون انا والله يعني اللي انت رميتها دي عزوي. لأ ماليش دعوه إنتوا بتخافوا معلش احنا ما عشان المفروض في نادي محترم أنا ما كنت كده أنت والله. أنت يا في ازاي؟ بعد إذنك أنت لسه من شوية كنت دلوقتي كبير بس أقول لك أنت فين؟ وقولي مدي كده وكترو. وقولي مدي كده وكترو. وقولي بقى إيه؟ أنا هستنى إيه ممنوع. <تصفيق> داي داي مميزي مميزي في مكان في يا سادة ده معمول لصير. بس بس, بس. على مش يبقى ده انا عارفه ان والله بسببه لا لا لا لا ما عمره عمره عمره ما عمره ما لا وانا قولت طول انا عضل. هو انا لو مش هتكلم كده؟ لا على لا يعني في ايه انت قولوا لا واحده. ده ما في ايه بقى؟ احنا ما على يهدى ايه؟ احنا ما بقولك احنا ما بنخافش من حد. استشاروا على ويجي في يرمي علبه السجاير والولاعه ليه من يعملها ما ما ما